السلم. السلم من اليسرى ما داخل مضيف. السلم من اليسرى ما داخل مضيف. ومن تلومه الناس الناس بو بويا الناس شمالها بويا تلمه تلمه الغراض وشيل ويمنه وذا ما فيكم نحمل نحن شريد ولك شريد من الله ذا حايطكم وندايق أعلى حايطنا وغرفكم يام غرفنا أويلي أويلي أويلي ما إله, إله أها. يا ابو أويا يا ابو أويا ولك عقب ما كنت أمطر على بعض خير عقب ما جنيت امطر على البعض خير, عقب أمطر على البعض خير أو ترسح حلوقهم من يشربون جازان بشماته ولك مصره نكتب حلقهم من يقعدون ولك الجبل الجبل ما ينحني يمجد العريس يا حماده الجبل ما ينحنش ما هزت الريح بويا بويا بويا ولك يطردونه ونرد عليهم هاي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بعناد ابو تشاي والله فوق ولا اقرا اه لا تهددني بغيابك وانت طالع الباب انا انا الفارس مدهم وذياب اه يعني سعد بايش وين سعد بايش؟ ملك الدولار. ايه ايه، هاي ندري آه الله فوق وده سعد بايش، وحيا الله زيد بايش، اي الله ابو ابو المولد يقول هذا الشهر مجانا. هاي. هنسمع. حيدر الغزالي ابو القاعه بعد الغزالات. اي الله مسود وحمودي. والسهرانين والمعاريس خلنا ناخذ هذا الاسم. امن الغزالات البن حكيم. نهنا العريس امجد واحمد. والفرقه الموسيقيه والحضور مني لك يا حبيبي. بعد الغزالات اوحي الله الغزالات. اها اها أو علق أمرايا أو علق أمرايا أو علق أمرايا زلمنا على السواء موت للأخير من الغزالات خواض العريس بعد خواض العريس الشيخ أبو زيد أبو سيف أبو محمد يحيون خواض العريس العراريس بعد العراريس من حيدر ابو القاعه أحلى تحية لأحلى حمودي ولأحلى أمجد أها يلا يلا يلا يلا, يلا جولي جولي معرس ورد العب جولي, آه جولي جولي معرس ورد العب أها جولي, آه جولي, جولي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 أها خاف أنت خاف أنت خاف أنت ما سامع بينا، خاف أنت ما سامع بينا، أنا اللي ما حد يندق بينا، خاف أنت ما سامع بينا، أنا اللي ما حد يندق بينا، تعرفنا وتعرف ماضينا، تعرفنا وتعرف ماضي وماضينا أبيض وماضينا شسوى ماضينا وماضينا أبيض وموسى شسوى ماضينا ماضينا بيضموش أسوان. اها. على أيوة الله الحشيد أو زلم الحشيش السياسي. على الله على العبودي على نشعة على صلاة على الحسن أو كل الشهراني. اها. حيا الله زياد ابو صالح الزيادي وكل الحضور حيا الله مازن الشبلاوي وين مازن الشبلاوي؟ بزينب تعال تعال يمه ابو زينب تعال تعال خليني تعال. حيا الله ابو ايمان ابو المولدة يقول هذا الشهر مجانا لشارع المطار اهو ابو عبدالله منورنا ومشرفنا اهلا وسهلا حي الله ابو عبدالله الله المعاريس ها ها ها ايوه ايوه او يا يا عامر يلا رجع للربع ارجع للربع اروح حمودي وين الله فوق ولا قاعد جوا شكرا الغايبين شلع قلع لزقه وين عبلاص ارجع لربع ربع اه الله في ايمان ايهني العريس يقول هاي 100 دولار محترقه باسم امجد الغزالي امجد <تصفيق> بو يبعدنا بعدنا بعدنا احبابي شلون حالتكم احبابي شلون حالتكم بعدنا اش بدينا والوقيت الوقيت عنكم إيش بدي أنا إيش بدي أنا إيش بدي أنا والوقت الوكيل وقت أيت إلى وقت أمم دال وقت إيش بدي أنا والوقت أحمد محمد الاحتيامي عنكم فعدنا إذا أنتم نسيتون إلا سعد باي إلا آه. إذا أنتم نسيتونا ترحنا بعدنا بذكركم كل صباح وكل مسا نائرنا ولك نار البقلب تطبخ تطبخ أها اخذوها مني غصوا <تصفيق> يا ويل امني طيرة طيرة طيرة طيرة طيرة وبدأت في قفص بويايخ بويايخ طير في قفص والصيح خلصني اوال اوال اوال وبحفره واطمج يا روحي هذا اس هذا اس عودة مهند الغايب حسن الجنابي سيد مقداد الحدراوي وعلاء البحداري اه اه اخذوها مني غصوب يا مني امني طيرو في قفاص وصيح خلصني اخذوها مني غصوب يا مني امني طيرو في قفاص وصيح خلصني دا وردة تفوق يا هولبي مخطوبة وغصب يا فلان، آه مخطوبة وغصب يا فلان، على الله سيف العدالة ورضيت انا يذبحوني سيف الخبر كان يذبحون وتظل أنت وحيد وحيد بهاي دنيانا دنيانا جوساب العريس والطيره محبوسه يصورون الاهل يسعد بفلوسه عدت يوم العريس والطيره محبوسه يصورون الاهل يسعد بفلوسه طيره وكت في قفص والصيح خامصني طيره طيره طير طير طير وصيح متنتم متنتم على كل واحد، على كل واحد، ما كل شارب وياه وياه يا قلبي ها ها يا قلبي يا قلبي, قلبي بسك بس فوق بسك فوق ليش تباوع جواي جواي ها متنتم على كل واحد، على كل واحد، ما كل شارب وياه وياه يا رسي خلك فوق خلك فوق ليش تباوع جواه جواه داريت وشلت بإيدي تاريقو ها وشلت بروحي ويا وياه يوه يوه يوه ها هسه اي ولك اي ولك ايه نطلع هيوي خل نطلع هيوي خل نطلع هيوي يلا ها ها ها ها ها ها ها ولك الدنيا الدنيا الدنيا جيزار الدنيا جيزار الدنيا جيزار الدنيا جيزار ونكاتنى البارز جيزار يا جيزار يا وأنا شغلنا شغلنا عبوية